Most már napok óta arra beszélte rá, hogy menjen férhez a fiatal Meulenhez. Elli először nevetett, aztán sírt. Egy heti harc után sápadtan, de elszántan nyúlt az apja irodájába. Nem szeretem őgustot, és nem leszek a felesége. Elli, mondta fátyolozott hangon Bradbrok, És meg, miattam kell engedned. Ki vagyok szolgáltatva Meulennek. Ha tudnám, hogy más szeretsz, nem kérnélek.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 A fiú figyelmesen megnézte előbb, aztán gyorsan hátra húzta a lányt a fal árnyékába. Csodálatosképp Elli nem ijedt meg, mikor ez az idegen férfi megfogta a karját. – Ha akkantessék beszélgetni, kisasszony? – mondta Tomaggódva. – Miért? – A szomszédban, lakik egy barátom és nagybeteg. – Ki csoda maga? – Földbirtokos. A szószoros értelmében. Az egész földbirtokosa.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 Ellie izmai a fáradtságnak abba a fású stádiumába jutottak, amikor az ember már érzéketlenül tud menni, menni, mint valami taposógép. Kisé megborzat, mikor körülnézett az elhagyott éjszakai földeken, ahol egy idegen férfival dokol. Tom hirtelen megállt. Haja! Húzalok zizegnek! Itt felettünk töltésnek kell lennie! Jöjjön! Hapszá! Ment fel, és húzta maga után a lány.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 Kis hitű emberek örök bogara, hogy szeretnék megfejteni a hónap keresztretvényét. Ez a rokonom mindig attól félt, hogy éhen fog halni, és mindenfélét megpróbált ez ellen. A szikmát? Nem. A végül alkoholcsempész lett, és nagy vagyon gyűjtött. Szóval nyugodtan remélhette, hogy öreg napjaira a szép fehér ágyba fog meghalni. Talán ágyba is halt volna meg, ha a bizonyos alkalmakkor villanyos ágyat használnának.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 Az ember lehetőleg ne törődjön semmivel, és nézze jól meg, hogy hová ül le. Alszik. Hegy robogtak fel, csikorogtak a kerekek. A nyitott ajtónát mélyen alattuk a távoli országút sávja látszott távíró és villanypóznák között. Amerre elhaladtak, felriatt majmok ugráltak el visongva a töltésmentén bóbiskoló pálmakoronákról. Ellie egyenletesen mélyen lélegzett. Tom hanyat feküdt, fejét a két tenyerébe hajtva, és halkan fügyűrézett. Aztán ásított. Haludja jól, Engli, mondta halkan, és a családi mozdulattal orrahegyére húzta a sapkáját. Két ember kíváncsi a paradicsomra. Psst, kisasszony, hányra parancsolja a fürdőt? Eli feljött. Tom szeplős képe vigyorgott fölötte juhászkutya-szerű nyájassággal. A vagon mozdulatlan volt. Csodálatosképpen azonnal emlékezett mindenre, bár a feje zúgott és kábult volt. Valami városhoz értünk és a külső pályánálunk. Most kell leszállni, mert ha beérünk a pályaudvarra, kíváncsi vasúti alkalmazottak zaklatásának tesszük ki magunkat. Jöjjön szépen! Ellie felemelkedett, de fájdalmában szinte elsikoltotta magát. – Izom, hölgyem, nem tesz semmit. Gondolja, hogy sokat golfozott. Lesegítette Ellit a vagonról, és félig futva, félig gurulva a töltés aljához érkeztek. Megint együtt haladtak a szabad mezőn, és Tom versenyt fütyürészett a madarakkal. – Amit látja, ott messze sok kémény van, valami nagyváros elé értünk. Lehet, hogy Bújtenzorg, az is lehet, hogy Surabaya, de ha Peking vagy New Orleans, az sem baj. Mi oda bemegyünk. Minden esetre jobb lesz, ha a réten, mint a risföldek között. Tegnap véletlenül megöltem néhány embert, és így van hetven forintom. Ezt megfelezzük. Nem, nem, eddig is épp elegettett értem. A városban már tudok segíteni magamon. Gyerünk! Így akar bemenni a városba? Elli csak most nézett végig magán. A rondjóba lógott róla mindent. A keze és lába telve karcolásokkal az arca is sajgott, és a haja szólódott, mint a bogáncs. Nem tudta, hogy sírjön-e, vagy ne vessen. Ott látok egy kunyhot, füstöl a kéményem, tehát laknak benne. Jöjjön, talán kapunk reggelit. A kunyho előtt öreg malája és kukoricát tört famozsárban. Némi apró pénzért készségesen bevezette őket a szobába. Tom felkutatta a konyhát, és talált is néhány tojást,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 pedig régi megállapodás nálunk a családban, hogyha egy leszármazott valaha dolgozni fog, akkor lefelé fordíthatjuk az ősi címet, mert ez a teli vérák kihalását jelenti. Előre. A bujtenzorgi alvállalat egész emeletet foglalt el modern irodai berendezéssel és finom szalongarnitúrákkal. A munkafeltételek tényleg kedvezőek voltak.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 Grabov az orosz mérnök szép fiatal feleségét igyekezett ájulásából magához téríteni a rendelkezésre álló rossz vízzel. Grabov néba nő volt, és a mérnökkel való romantikus szerelme miatt hagyta el a színpadot. Ellie igyekezett hősiesen elviselni a meleget, amibe segítségére volt újdonsült férje is. Tom hol egy citrommal, hol narancsal vagy erősítő mentolos cukorkával lepte meg,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 Távol a virágok és pálmák között barátságos, zöld zsalus, vörös fedelőházak sora, éppen olyanok, amilyenek a plakáton voltak. Míniummal mázolt fedelükkel, sőt, távolba a fúrótorony és a nagy gőzgép is látszott. Elli azon vette magát észre, hogy belekarol tomba, és úgy nézi a közeledő partot. – Gyönyörű, – mondta lelkesedve. – Itt dolgozni fogunk. – Én is attól félek.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 de keményebbnek látszott. Rövidesen megfigyelhették, hogy a társaság emberei válogatott herkülesek, nabbarnított, markáns, erőszakos típusok. Lakrészeiket megfelelőnek találták, csak lengi volt megakadva, mert nem volt vízhatlan revolver táskája, és tartott tőle, hogy a szigeten megfogja a rósdal fegyvert.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 A régebbi telepesek nem látszottak túlságosan vidámnak. Asszony csak egy volt közöttük, egy német szűcs felesége, Róznerné, szemei sötéten süppettek be, arcán sárga bőrfonyadozott, háta erősen meghajlott. Rozner 40 éves volt, de ősz, ráncos és nagyon fáradt tekintetű ember. Hawkins az elektrotechnikus köhögött. A többiek csendben vacsoráztak újonnan érkezett zajos és vidám társaik között.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 Hm, mondta Lengrie. Szóval, így értették, hogy akarja -e az ember a paradicsomba jutni. És ha szabad érdeklődnöm, mitől haltak meg a néha Rövidesen megtudja, mondta Hawkins, és leintette az agályoskodó rózsne. Miért ne beszéljek? <gül> Mit csinálhatnak vele? Én már úgyis el vagyok intézve. Erős köhögési roham rázta meg, az arcán két égőpiros folt gyúlt ki.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 Miután Hamilton elment, bizonyos volt, hogy három hónapig nem tűnik felhajó a láthatáron, megint ég és víz közé zárva élnek a szigetnyi földarabon. Ezzel a tudattal nézték a félig már elsorvadt emberek a láthatár és a tenger közé ékelődő kanapusz után. Ellie százszor volt már azon a ponton, hogy őszintén megmondja Tomnak, mennyire szereti. De azután mégsem tette. Ha Tom szeretné őt igazán férfi módra, akkor már jelét adta volna ennek.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 Lori Mer kislánya is magához tért, és ilyetten sikoltozni kezdett. Ekkor azonban a felügyelő hátulról olyan ütést kapott az arcába, hogy nyomban felrepett a szemhéja, és kis híján elveszítette az eszméletét. Langley látta messziről, hogy bemegy a házba, és hazaosult. Éppen akkor jött, amikor Hestings megfogta a karjánál ellie ez az óriás azonban sokszor bevált szemütéstől sem esett el, és a következő pillanatban Langlitt egy hatalmas kéz úgy várta a falhoz, hogy tehetetlenül zuhant a földre. Ezért még számolunk, mondta Hestings, és az ajtó felé vonszolta el itt. Dörrenést hallott maga mögött, és ütést érzett a bal alatt. Aztán párává osztott előtt az ajtó, a fal, minden, és megremeget bele az épület, amikor a két méteres hatalmas test teljes hosszába holtan zuhant a földre.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 Ki látta önök közül Hastings felügyelő urat? Azt a jellemtelent, az előbb volt itt, de már elment. Letette a kajlót, és még hozzátette. A pokolba. Miután előkerült a láda patronokkal, a szótlan telepesek közül először Lorimer ment oda, és elszántan felvett egyet. Utána Jaroslav, majd Grabov következett. Mindez csüggetten, nagy csendben. A gyávák elhúzottak. Végül is azonban mind a tíz patronnak akad gazdája, úgyhogy Legli és Bauer kettőt választottak. Bocsánat, mondta pedánsan Legli a félelmetesen Néma csoportnak, nejem ő nagyságával, van néhány szavam. Vement Ellivel a szobába, szó nélkül a kezébe nyomta Hastings revolverét. Nézze, ez a patron dolog sejtheti, hogy inkább öngyilkosság, mint menekülés.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 a mai napon a Vilma sziget telepesei tűzijátékkal egybekötött bát amelyre önt és Bé családját tisztelettel meghívja az elnökség. – Tararam! Mehetünk, uraim! Mindezt már az ajtóba mondta. Aztán Fücsi részve megindult a menet élén. Csendbe mentek néhány percig. Aztán Lengli karját megérintette valaki. Megfordult, elliáltott. – Itt vagyok, Tom. Nem akartam az előbb vitatkozni,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 már sértetlenül emelkedett fel a földről. graboff kiálló karjánál fogva húzták elő egy csomó deszka alól. Több helyen súlyosan megsérült, te élt. Langley vérzőfejjel félőrülten járkált ide-oda. ellie kereste. Egy kidőlt pálma koronája sodolta el a lányt. Ájult volt, de néhány mély karcoláson kívül semmi baja. Tom először indián modra körül táncolta, aztán csókolgatta,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 Aztán az épület romjai között minden elcsendesedett. Csak a mész és korfelhők terjengtek lassan a pusztulás felett. A sebesülteket bevitték a házba. Langley a telepesekkel és a benszülött munkásokkal az élelmiszer helyét igyekezett megtalálni. Megkönnyebülten látta, hogy a pincét aránylag megkínélte a robbanás. Sok minden szétfojt, tönkrement, elszóródott, de végre is maradt annyi, hogyha okosan beosszák, nyugodtan elindulhatnak a hajóval.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 Az új Hollandia RT egy volt tisztviselője jelentkezett a rendőrségen, és azt vallotta, hogy előző este látta az áldozatot a Veltevredemből Betáviába vezető úton egy hatalmas száfa termettő, feltűnően alacsony homlokó embertársaságában. Ezt az embert a rendőrségnek nem sikerült felkutatni. August Mellan sem került el a Sors Eskudszékének verdikjét.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 magyarázta a senior Langlia fiának. Ahogy így megnéz engem, valószínűleg éppen azért szállottam partra Batáviába, hogy hőn szeretett édesanyja éppen az itt megjelent hölgy legyen. És amikor váratlanul az ölembe, illetve a fejemre pottyant a szerencse, tulajdonképpen úgy nézett ki a dolog, hogy öt percel a halálom előtt állok. Ez esetben ön most nem szokhatná az újját. Az egész történetből az a tanulság, hogy ha az ember nem akar dolgozó polgád lenni,